المسلم الذي يجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟ الذي يحكم الله عليه بالنار يحس بعذابها ويحس بنكالها ولكن جاء في حي سعيد ان عند مسلم رحمه الله قال فتميتهم إماتا تاخذهم النار وتحرقهم يموتون إما بذلك يحسون بعذابها والامها ويموتون في موتة خاصة ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا امثال ذلك ثم يلقون في نهر الحياه فينبتون كما تبتون الحبه في حمل السيف يفرضون ويحسون بالالام ولكنهم بعد ذلك ينبتون نباتا جليلا الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ليس مثل الكفره الكفره يبقون في النار لا حياه ولا موت ابدا الاباء ودهر الظاهرين ابدا نعوذ بالله لا يقضى عليه فيموتوا في ولا يخاف عنهم من عذابه هل يحققون آه إن آه انه آه ياتي مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا نعوذ بالله قال جل وعلا وتوجد نبوها الاشقى الذي صنعها الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا اي معذب لا موت يريحه ولا حياه سليمه نعوذ بالله بل هو عذاب دائم نعوذ بالله هذا معنى لا يموت ولا يحيا سبحانه وتعالى